وقلت ان ان الخوف يعقبه امن ومن هنا كان دوحه وكان استراحه للقلب لان الانسان اذا خاف بلغ المنزل واذا خاف ادلج واستعجل في الفرار الى الله والوصول الى الله وسارع ما الذي يجعل الخوف بهذه المنزله يقول ابن قدامه عليه رحمه الله الخوف صوت هو صوت الله تعالى يسوق به عباده الى المواصله او مواصله العلم بالعمل حتى يبلغوا اعلى المراتب هذا الصوت الذي يجلد قلب الانسان هذا جلد المحبين هذا الذي يوصلك الى المنازل وكم واحد منا يحتاج حقيقه الى ان يحاسب نفسه وان يقف محاسبا لهذه النفس الشرود والتي حقيقه لولا الامن من من من مكر الله وقله الخوف من الله ما تهوكت في هذه الذنوب ودخلت في اوحال المعاصي سنوات طوال البعض يشرد ويبتعد عن الطريق المستقيم اعواما طوال وعلاجه لو انه رد هذا القلب الشارد بصوت بصوت الخوف وتذكر ما سنذكره في درسنا أولا ما الذي يجلب الخوف أولا أن تتذكر جلال الله وعظمة الله لا إله إلا الله هو الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون والله لو تصور العبد هذه القوة نحن لا نتصور عظمه الارض بل ان الانسان لا يستطيع ان ان ينظر في نفسه نظر التامل الذي يرفع الايمان طيب هذا القلب الذي ينبض اما تخاف ان يوقفه؟ الا تخاف ان تنام ولا تستيقظ؟ الا تخاف ان يسلط عليك مالك او زوجتك ان يسلب عافيتك ان يسلط عليك ظالما هذا في المحيط فكيف وهذا العظيم رب العالمين؟ وما لكم ويقول الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا هذا الخلاق العظيم فلماذا لا, لا تستذكر عظمة هذا العظيم وتأمل في هذا الحديث وهذا الحديث حقيقة يحرك في القلب الإيمان والله ويجري المدامع ويجعل العبد يتأدب مع الله فيخافه ويخاف الوقوف بين يديه إن العبد منا إذا أخطأ ودخل إلى مديره يدخل ذليلا لأن المدير قد يسجل عليه مخالفه أو ينقص من مرتبه أو يخصم عليه أو يلفت وتأمل في الابن إذا أخطأ أو رسب ودخل على أبيه وأمه ولله المثل الأعلى يدخل خائفا يترقب ويضطرب فكيف بي وبك ونحن قد أخطأنا طويلا لا نتذكر هذا العظيم نحن لا نتح يجب ألا ننظر إلى صغر هذه هذه المعصيه كما قال كثير من أهل السلف من السلف الصالح منهم من قال انظر إلى عظمة من عصيت القضية ليست في أن هذا ذنب صغير أو كبير القضية أنت تعصي الله الله وما بكم من نعمة فمن الله ولا نستغني عن الله ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك سبحانه وتعالى تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام قرأ آية ذات يوم على المنبر ثم قال يمجد الرب نفسه أنا الجبار سبحانه أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله عليه الصلاة والسلام المنبر حتى قلنا ليخرن به الله أكبر هو الملك هو الجبار هو المتكبر هو الغني هو الكريم فهل يستطيع الإنسان أن يخالف أمر من خلقه وفطره وشق سمعه وبصره بحاجة إليه أن يدخل الهواء إلى رئتي ثم أنا بحاجة إلى أن يخرج الهواء من رئتي مرة أخرى وإلا أموت لذلك نحتاج حقيقة إلى أن, أن نعظم جناب الله أن نعظم جناب الله ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم الشرعي حتى تعرف الله فتصل إلى الخوف والخشية السبب الثاني من أسباب الجالبة للخوف من الله استحضار مشهد الوقوف بين يدي الله وهذا أمر لا محالة وكلكم آتيه يوم القيامة فردا وستنصب الموازين هناك من سيدخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين لكن والله المن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن العبد يخاف من الوقوف بين يدي عظماء الدنيا ويرتبك يرتج عليه ويتلعثم ويترك الكلام الذي كان قد نظمه البعض منا لو دخل على عظيم من عظماء الدنيا ما استطاع أن يتكلم بكلمة مع أنه قبل أن يأتي يقول سأقول وأقول قال خفت المقام بين يديه والنظره إلي فما استطعت أن أجمع كلمة إلى أختها سبحان الله سبحان الله الله أكبر هذا العظيم ستقف بين يديه والنار قد جذبت بأكثر من أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك تكاد تميز من الغيظ وهذا العظيم قد جاء وجاء ربك والملك صفا صفا وهناك وزن تذكر هذا الموقف يجلب الخوف إلى قلب المؤمنين خوفا يحدوه للعمل أيضا سماع القرآن والحديث والمواعظ فان سماع القران سبب لنزول الرحمه فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون سماع القران حياه القلب السماع المقصود ليس السماع الشارد الذهن لان القران اذا كنت تسمعه بقلبك وللقلب اذنين كما للراس اذنين سماع الراس لا يغني فاذا استمعت بقلبك احيا القران احيا القران في قلبك الخوف من الديان سبحانه هذه الرسائل من ربنا والتي تجلد قلوبنا سياط وعظها القلب الذي لا يؤثر فيه القران قلب خرب ولذلك التدبر والتفكه وتلاوته والاستماع اليه والتحاكم اليه والاستشفاء به كل انواع العمل بالقرآن ينبغي أن تكون ديدا العبد حتى يصل إلى هذه المنزلة العظيمة تأمل في قول الحق جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا ما حال المستمعين إليه من أهل الإيمان قال الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لماذا لا تقشعر قلوبنا لأن الخشية فيها ناقصة لو أن الله يقول تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد اذا اذا ما تغير في قلبك شيء فالخشيه في قلبك ناقصه الخشيه نقصت وهذا يا عبد الله دليل على انك تحتاج الى صيانه عاجله للقلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقرا القران فَكَأَنَّمَا صَدْرُهُ لَهُ أَزِيزٌ كَمَا يَقُولُ الْرَّاوِيَ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ أي القدر من البكاء تحدث عن الأسباب التي تجلب الخوف إلى القلب حتى يخاف العبد من ربه فيأمن يأمن في الدنيا ويأمن في الآخرة ويأمن من الفزع ويأمن إذا جذبت النار ويستظل تحت ظل عرش الرحمن نعم وجنان في الدنيا وفي الاخره للخائفين من الرحمن منها مما يجلب الخوف عباده الخوف الدعاء الدعاء لان الدعاء هو العباده كما ورد في الحديث الصحيح وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك وهذا دعاء القنوت المعلوم وهو ما علمه الحسن عليه رضوان الله علمه الحبيب صلى الله عليه وسلم إياه الدعاء هذا أيها الأحباب لأن من قسمت له من الخشية نصيب فإن الله أراد له السعادة لأن من كان في قلبه الخشية لا يخاف حتى في الدنيا أحبابي أنت ترى بكاءه في جوف الليل وتراه في وجهه مسحة من حزن مع نضارة نضارة الطاعة ونضرة النعيم في وجهه من الطاعة إلا أنه هو أسعدنا أيبكي وهو سعيد؟ نعم لأنه يبكي خوفا من خالق السعادة جل وعلا يريد الأمن منه ادعو دائما اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك لأن التجرؤ على الذنب هو نقص من معين الخوف في القلب أيضا وقد قيل أن الخوف قاله كثير من أهل السلف من السلف قالوا إن الخوف سراج القلب فإذا ازداد الخوف أنار هذا القلب والله يعين أعان الله اللي قلبه سراجه لا زيت فيه أو مصباحه لا يصل إليه الكهرباء مظلم اللي يجعلك تترك ما لك خوفا من أن تأخذ ما ليس لك وتد وهذا الورع الجميل وتجعل الإنسان يجعل بينه وبين حدود الله مسافة بعيدة فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لماذا يخاف يترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس كل ذلك هو الخوف الذي في قلب السراج الذي أوقد يقول إبراهيم ابن شيبان كما قلنا في مقدمة حديثنا عن الخوف إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوة وطرد رغبة الدنيا فيها أيضا مما يعين على أن القلب يتعبد لله بعبادة الخوف كثرة ذكر الله وإني لأعجب من نفسي ومن هو على حالي كيف تغفل عن الله وانت لا تستغني عن الله؟ تغفل عن ذكره وانت لا تستغني عنه ولا طرفة عين والله تهلك والله لولا كلأه ورعايته وحفظه سبحانه ولو انه يؤاخذنا بما كسبنا ما ترك على ظهرها من داب لكنه اللطيف المنان الكريم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى كثره ذكره تصلك إلى معرفته وإذا عرفته لا بد أن تخافه كما أنك يجب أن ترجوه لكن كيف لا تص كيف تصل إلى منزلة الخوف ودرجة الخوف وأنت لا تذكره الغفلة عن ذكره دليل عن الأمن من مكره سبحانه الغفلة عنه ولذلك القلب يقسو ويغفل بل ويموت ويمرض وحياته الذكر يران على القلب ران ولا جلاء له إلا الذكر ولذلك ذكر الله معاشر الأحباب حاد يحدوك إلى أن تصل إلى خوفه سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا وَلَا, تط ولا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وكان أمره فرطا ولذلك تنفرط الحياة كلها إذا كان في قلبك غفلة وإذا أردت الغفلة أن ترحل ويأتي الخوف وباقي أعمال القلوب فعليك بإكثار ذكر الله أذكر الله ذكرا كثيرا هذا أمر الله النداء أذكر الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم فلا تكون لا, لا تعتقد أن الذكر الذي عندك في صباح وفي أواخر المساء هذا يكفي بل على عدد الأنفاس إن استطعت فاذكره ستصل مع هذا الذكر إلى منزلة الخوف أيضا من أسباب من الأسباب الجالبة لخوف الله جل وعلا الإبتعاد عن الأسباب الأمن من مكر الله هناك معاصي إذا اقترفها العبد حجبته عن كل عبادة ومنها أن تحجبه من معرفة ربه ومعرفة العبد ربه أصل من أصول الدين بل سؤال من أسئلة القبر سؤال من من ربك فإن هناك ذنوب تحول بين العبد وبين معرفة ربه والخوف من ربه ومن ذلك ومن هذه الذنوب حب الدنيا حب الترف كذلك الرفقة السيئة التي أحرقت الليالي وسرقت الأعمار كذلك منها تبلد الإحساس في أنه مواعظ تلقى عليه كل جمعة سؤال من منذ متى نصلي الجمعة من سنوات طوال ما هي الجمعة التي غيرت حياتك خطبة من خطب الجمعة ما غيرت في بعضنا الجمعة الخطبة لمن إذن الخطبة لمن هي ليست لي ولك ولكن البعض في قلبه في قلبه به مرض ويحتاج الى علاج